BELAJAR MENULIS HURUF KECIL O Cara tulis huruf O Lukis bulan penuh Lukis kecil-kecil Lukis bulan penuh Lukis kecil-kecil O Ria adik-adik kita nyanyi sama-sama Oh adik-adik, tulis O oh, pula, huruf paling mudah, macam mulut terangga, itulah dia, huruf O oh, kecil, lukis bulan penuh, lukis kecil-kecil.